Sosial şəbəkələrdə yayılan məlumata görə İsraildə Dünya Şöyrətli yahudı Profesor olan Solomon Moiseyevicin oğlu Profesor David Moisevic Elmar Vəliyevə iflic diagnozu qoyub. Doktor bildirib ki, tam sağalma ehtimalı 10%-dir. Başcı bundan sonra... 15-17 il arası 50 arabasında aşağı ətraflarını kontrol altında ala bilməmə şərti ilə yaşayacaq. Gözləri 55% görəcək. Beyni aktiv patoloji tutmalarla işləyəcək. Tam yekümrə isə 11 günlük müayənədən sonra məlumat olacaq.